Do stoletých zjevuje se, bolání ní temným lesem. Strážce slábne, hledá všude, kdo za ní lesům vládnout bude. Stín, až změní se zas v den, bude strážce vyvolen. Neboli. On se vrátí. A co když ne? Takhle dlouho ještě nikdy pryč nebyl. Tak si pro něj dojdu a dostane cetata. Kam jdeš? Až se vrátí, tak bude mít hlad. Lesa! Utíkej domů. Dávej dobrý pozor, lese. Kdo ti jaký osud nese? Přichází-li člověk klidný, Mírný buď a zůstaň klidný. Ve vstupuje k tobě. Zlem mu oplať stonásobně. Tomáš lesem záměr špatný. Stihne ho trest neotvratný. Dřív než slunce zaplane, lesní pán. Oh, dust, <laughs> POMOT! POMOT! Jak to, ještě nespíš? Tati, měli jsme tu nočního hosta, akorát celá Přeč ka... ti jsem I need to Podíváme se tamhle. Co to je? Počkej tady. už se nebrátí. Byť, tati. Neblázni. Tak co to tam bylo? Nic. Jenom skládka. Pojď. Tati, nechod. Musím. Mám se škodnou. Ale škodné je taky potřeba. Aby se něco nepřemnožilo. Žil. jo. To máš pravdu. Ale aby se vlase nepřemnožila škodná, tak musí lidi lovit. A lidi? Co lidi? No kdo loví lidi? Lidi neloví nikdo. Neboj. On to tak nemyslel. Ale tata je hodnej. On taky les schrání. Slib, že mu neublížíš. Aničko! Aničko! Tati? Kde jsi za Přišel mnou kamarád. Neboj se tady, On ti neublíží! Slíbil mi to! Zabil Borka! Může ublížit i tobě! Ale Borek na něj zaútočí! Tvoj tati, on nám neublíží. Tati, poslouchej mě. On je strážce lesa, jako ty. On se ti jenom bojí. Ale já tady tátu nemůžu nechat. Se lese zachvěl, říkal Pat, sám mu pevnou rukou vlád Jeho síla vstoupí v tělo, které les by chránit mělo. Plácet bude hřích lidí. Co kdo zesel, stokrát sklídí. Po stoletech nastal čas. Slyš nového. Thank you.